BELAJAR MENULIS HURUF BESAR P Cara tulis huruf P Langkah 1 Lukis tiang tinggi Langkah 2 Lukis dada besar Buat di atas Lukis tiang tinggi Lukis dada besar Buat di atas P P Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf P besar Dua langkah mudah, jangan dilupa Adik lukis tiang tinggi, lukis dada besar Buat atas garisan P besar namanya